حضرت ذوال کر نین ردی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار دیا تھا چار لوگ دنیا میں ایسے ہو چکے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا ایک وقت میں پوری دنیا کا ایک ہی بادشاہ دو مسلمان تھے دو کافر مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذلکر نین علیہ السلام اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود یہ دو لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہندی کو سارا اقتدار عطا فرمائے گا پوری دنیا کا حضرت ذوالکر کے بارے میں دو روایات ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ ولی تھے لیکن مجھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا قول ملا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے تو اس لیے میرا نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے اللہ نے انہیں پوری زمین میں اقتدار دیا وہ ایک مہم پہ نکلے ان کا ارادہ بنا کہ میں ذرا دنیا کا چکر لگاؤں تو نہ سفر شروع کیا کہ میں دیکھوں ذرا سورج غروب کہاں ہوتا ہے تو فرماتے میں پہنچا بڑا گیا بڑا گیا لیکن میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاح کنواں ہے جس کے اندر جا کے وہ چھپ گیا ہے لیکن رب کریم کی اس حقیقت تک میں پہنچ سکا نہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے نکلا تو مجھے ایک قوم کے بارے میں بتلایا گیا جو بڑی خونخار قوم تھی بڑی خونخار اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے یہ قوم اتنی خونخار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجاڑ جاتے تھے ہر چیز تباہ کر جاتے تھے حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے تھے تو حضرت ذلقردین جب وہاں پہنچے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائے آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو نے کہا حضور کس طرح فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو تو آپ نے پھر وہاں ایک دیوار بنائی ایک دیوار لوہا کاٹ کر سیسا پگلا کر پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی اور اتنی اونچی بنائی اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہا اس طرح پگھل جائے کہ وہ دیواروں کے ساتھ چپک جائے تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھ کے اس پہ چڑھ نہ سکے آپ نے وہ دیوار بنائی اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہیں وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں توڑتے رہتے ہیں توڑتے رہتے ہیں تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے اتنی رہنے دو باقی کل کریں گے لیکن جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالی اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے نبی کریم سلاۃ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا اور پکار کے کہے گا کہ اب سو جاؤ اللہ اللہ ان کی زبان پہ جاری کہے گا اب سو جاؤ اور سویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار ساری ٹوٹ جائے گی اور پھر اللہ تبارک کا تعالی کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے وہ قتل و غارت کریں گے پھر سے وہی وہ درندگی کریں گے تو پھر حضرت اس سال سلاۃۃ وسلام ان کے لیے دعا کریں گے دعا کا یہ حال ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے ختم کر دیے جائیں گے قیامت کے قریب جا کے وہ دوبارہ آئیں گے اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قہو کی آخری آیات میں سات سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں فرمایا سات سمندر ہوں اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر وہ روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں آنا باشر ہوں ہوں میں بھی تمہاری طرح ایک اب مثلکم کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ اپنی طرح کا کر لیا ہے حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ہونے میں میں تمہاری طرح ہوں رسول ہونے میں تمہاری طرح نہیں اللہ کا حبیب ہونے میں تمہاری طرح اور وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نہیں تو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں حضور نے فرمایا ائ مثلی کون ہے تم میں جو میری طرح ہو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا تھا پھر اس سے آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے اس صورت میں اللہ تبارک کا وطالعہ نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لا تھے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی جو ان کار آلے کا وارث ہو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے یا رکھا بلکہ یہ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا مجھے اب لوگ کس سینس میں مسئلہ پوچھتے ہیں یہ نہیں مجھے بتا لیکن مجھ سے ایک دوست نے کچھ دن پہلے پوچھا کہ پیدائش سے پہلے بچے کا نام رکھنا جائز ہے تو میں نے انہیں کہا کہ ہاں آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ حضرت ذکرا نے بیٹے کا نام پہلے ہی رکھ دیا تھا کیونکہ انہیں یقین کامل تھا کہ رب کریم مجھے بیٹا ہی عطا فرمائے گا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا کی اور کتاب دی ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ پاکیزہ اور متقی تھے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نہیں تھے ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے اور ان پر سلام ہو جب ان کی وفات ہوئی اور قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام پر یا کسی بھی نبی پر سلام بھیجنا اور اس دن پر سلام بھیجنا جس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے یہ قرآن مجید سے ثابت ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی جم کا طے کا کام اس دل افروز ساعت پہ دل افروز سات پہ لا. تو یہ ای قرآن مجید ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن ان پر سلام اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق اطا فرمائے پھر اس سے آگے چل کر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا ہم تیسرے پارے میں بھی ان کا ذکر پڑ آئے پھر ایک اور جگہ پہ بھی اشارہ تن کنایا تن ان کا تذکر آیا کہ ان کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور فرشتے نے آ کے کہا کہ میں آپ کو بیٹے کی بشارہ دینے آیا کہنے لگی میرے پاس کیسے بیٹا آئے گا مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں تو فرمایا رب ایسے ہی کرتا ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو حضرت مریم کے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام غیر باپ ماں باپ کے پیدا ہوئے تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اب حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃسلام کی جب ولادت ہوئی تو یہ آپ کا مجزا اور حضرت مریم کی کرامت سامنے آئی کہ آپ ایک خشک کھجور کے نیچے بیٹھی تو اللہ تعالی نے اسے سرسبز و شاداب کر دیا اور آپ اس کو ہلاتی تھی تو وہ کھجوریں گرتی تھی بڑی پریشان تھی آپ کے قوم کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گی لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے لیے الزام لگانا پراپوگینڈا کرنا بڑا ہی آسان کام ہے دو ہی تو کام دنیا میں آسان ہے ایک بد گمانی کرنا اور ایک غیبت کرنا اور اتنا مزیدار کام ہے کہ آپ ساری دیہڑی کرائیں کوئی بندہ تھکنے کو تیار ما ذلح سما ما ذلّہ سارا دن اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ذکر کرو لے لو صرف پانچ سو دفعہ دروشنی پڑھ لو تو پھر کیا بنے گا کام یاد آ جائے گا بہت سارے لوگوں نکل لیں گے کبھی <تصفح> کبھی کچھ چیزیں بڑی یاد رہ جاتی ہیں ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا میری تھوڑی سی شعری ذوق ہے تو مجھے دلچسپی ہے رہ جاتی ہیں کچھ باتیں ذہن میں ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے بارے میں کچھ براپگنڈا ہونے لگا تو میں نے انہیں ایک شعر لکھ کے بھیجا مجھے یاد تھا میں نے ایک شعر لکھا کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام نام تراشے نکابے کے اندر سے مٹی لے کے لوگ بوت بنا لیتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں تو کہنے لگا شاعر کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے درے کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی بھی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے لوگ تو منٹ لگاتے ہیں وہ جو رہی مسجد میں پلی مسجد میں لوگوں نے الزام لگانے کا وقت آیا تو الزام لگا دیا سید عائشہ صدیقہ پہ لگا دیا صدیق کی بیٹی اور صدیقہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں اور باتیں کہاں تک پہنچتی ہیں تو یہ میرے رب کریم کا فضل اور کرم ہے کہ جناب مریم کی برات کا اعلان بھی قرآن نے کیا حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان بھی قرآن پاک نے فرمایا بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تو الزام تو لگتے رہتے ہیں دن سوال پھر کی کبھی کنواں اندھیرا تھپڑ کبھی مصر کا بازار اور ذرا سوچو تو صحیح جب بولیاں لگتی ہیں انسان کی تو کیا حال ہوتا ہے اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب زلی نے الزام لگایا تو پھر کیا حال ہے اور پھر 12 سال کی جیل فرماتے ہیں شانے میں نے یوسف کو ہی عطا فرمائی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ جب وہ بیٹا لے کے گئی ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا تو آپ فرمانے لگی میں نے تو چپ روزہ رکھا ہوا ہے اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا یہی یہ بتائے گا پنگوڑے میں تھے حضرت عیسا علیہ السلام پنگوڑے میں تو قرآن مجید کہتا ہے کہنے لگے کالیاب اللہ حضرت عیسی صاحب بولے اور بول کے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں اور آتاب خالی نہیں آیا کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں وجہ عالانی نبی یا اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہیں تو کلام فرما رہے ہیں اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں اب اس بندے کے قریب جا کے اس سے سوال کرنے کو دل نہیں کرتا جو نبی پاک کے بارے میں کہتا چالیس سال کے بعد نبی بنے یہاں پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ کلام کریں پنگھوڑے میں اور وہ پنگھوڑے میں کہ میں نبی ہوں اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا ایسی کوئی بات نہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پبن یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھانگ نالے تھے میرے رسول کی. اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سال اس خدا بھاتی صورت پہ اور مرحوم آزم چشتی نے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا اس نے کہا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے